Come speak up on your black and make the thing go tata sinde no competition thumb tak chkeedi sitti chale vaddi ithe si monteyan de sone balla putt si di bewana pal de kude ba kamna vi aunda dilere khair sang jhede chal ke for sure love